Min presentation handlar om problemlösning i matematikundervisning. Jag kommer att kortfattat beröra både läroplanens mål- och senaste forskning om ämnet. Forskare hävdar att det i framtidens samhälle blir allt viktigare- att kunna tänka och resonera logiskt och flexibelt- samt lösa problem tillsammans med andra. Vi behöver kritiskt tänkande vuxna- som klarar av att brottas med komplexa frågor. Ämnet är inte nytt. Sedan flera decennier har problemlösning inkluderats i matematikundervisningen. Begrepp som problembaserat lärande gick hand i hand med konstruktivistiska lärandeteorier på 90-talet. Och egentligen har vi problemlösning alltid varit en del av matematikundervisning och lärande. Läroplanen i matematik framhäver vikten av att arbeta med problem som intresserar alla elever. Från första skolåren ska elever lära sig att uttrycka sina matematiska tankar och lösningar på olika sätt och med olika hjälpmedel. Och mångsidig problemlösning både självständigt och i grupp lyfts också från första början upp som viktiga element i matematikundervisningen. Vidare sägs det att eleverna ska lära sig att jämföra olika sätt att lösa problem. På högstadiet ska de också kunna formulera matematiska modeller för problemen. Eleverna ska, gå, ska så småningom lära sig att arbeta målinriktat, noggrant, koncentrerat och långsiktigt. Och elevers agerande i samband med problemlösning både självständigt och i grupp ska också bedömas- Vad säger forskningen om problemlösning? Eftersom problemlösning varit i fokus under flera decennier- har det också genomförts en hel del studier kring det. Det har också producerats läromedel som stödjer problemorienterad undervisning. Lester och Kai har nyligen skrivit en forskningsöversikt- och menar att det finns flera frågor än svar kvar- att besvara gällande denna komplexa undervisningsform. Men lite har vi lärt oss. Jag ska här härnäst beröra några vanliga frågor som ofta uppstår om problemlösning- –bland lärare och forskare, baserat på Lester och Kajs artikel. Hur, lär man, hur ska man lära eleverna problemlösning? Enligt Lester och Kai vinner man inte så mycket på att ha det som en separat kurs i skolan. Elever lär sig matematik och problemlösning helt enkelt genom att ofta lösa olika typer av problem. Det kombinerar, utvecklar och modifierar det som de redan lärt sig under dessa aktiviteter. Det sägs att elever som ständigt sysslar med kognitivt krävande uppgifter, uppgifter presterar bra. En vanlig fråga är också ifall det tar mer tid att lära sig matematik om man arbetar problemorienterat. Forskningen visar att det inte gör det, men att elevers problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en lång tid. Och därför behöver elever tidigt börja välja sig att arbeta med utmanande problem som kräver uthållighet. Då utvecklar elever sinnelag för att kritiskt analysera uppgifter, och rättfärdiga sina hypoteser och lösningar. Söka och förstå olika vägar till lösningar. Men det är en lång process. En annan fråga som ofta dyker upp både bland lärare och bland forskare är ifall utveckling av elevs basfärdigheter blir lidande om man arbetar problemorienterat. Där finns det motstridiga resultat från olika studier. Det är säkert en balansgång och lärare måste vara observanta för olika elevers kunskapsutveckling. Problemlösningsuppgifter ska också väljas och behandlas så att det utvecklar elevers kunskaper mång mångsidigt. Hur kan man utveckla elevers positiva attityder till problemlösning? Det är viktigt att välja ämnen som engagerar elever. Problem bör vara lagom svåra så att det kan utmana olika elever. På detta sätt kan alla elever känna njutning av att lyckas. En viktig aspekt är samarbete med andra. Om det fungerar kan det öka elevers positiva attityd till problemlösning. Sedan ska man öva uthållighet i små portioner från småbarns ålder. typ av aktivitet är då bra? Det kan handla om både problem från verkligheten och rent matematiska problem, problem kopplade till logik och programmering- och undersökningar för att se mönster, formulera hypoteser- och försöka visa eller motbevisa hypotesernas riktighet. Mycket av det som vi undervisar kan först ges som problem till eleverna. Man kan modifiera till exempel läroboksuppgifter genom att göra dem mer öppna- fråga efter olika vägar till lösningar- och skapa uppgifter med för mycket information, och så vidare. Det är också bra att utnyttja elevers felvägar till lärande på ett positivt sätt, så att göra fel blir en naturlig del av matematisk verksamhet. Alla dessa aktiviteter ska utveckla elevers syn på matematik inte som ett regelverk som man ska memorera, utan som intellektuellt utmanande kreativ verksamhet. Hur ska man då ordna problemlösningsaktiviteter på ett gynnsamt sätt? Det finns inga fasta regler på vad en lärare exakt ska göra med sina elever, eftersom kontexten är så komplex. Smith och Stein har studerat implementering av problemlösningsaktiviteter och speciellt hur lärare leder diskussioner kring elevers olika lösningar. Baserat på forskning hade skrivit en bok med konkreta exempel och förslag på gynnsam arbetssätt. Deras bok är översatt också till svenska. Det beskriver också vissa fallgropar i problemlösningsaktiviteter. För det första visar forskningen att när läraren väl har presenterat ett avancerat problem och eleverna själva ska arbeta med det, är det ofta svårt att bibehålla den kognitiva svårighetsnivån. Alla elever kanske tar inte tar aktiv del i problemlösning, grupparbete eller gemensamma diskussioner. Läraren kanske inte alltid har tänkt igenom vad det är för matematik som eleverna ska lära sig genom de här problemlösningsaktiviteterna. Och då blir aktiviteterna lätt ofokuserade och leder inte till nya insikter eller lärande. Ett problem som ofta kan uppstå är att vardagsnära problem inte leder till mer avancerad matematik, till exempel i form av modeller. Och Till sist, läraren kanske inte lyckas använda elevers egna idéer och strategier kring problem på ett ändamålsenligt sätt för att leda idéerna framåt. Som sagt ger Smith och Stein en del praktiska råd för att undvika dessa fallgropar. Det är viktigt att lärare funderar på vissa saker i förväg. Vad är det för matematik alla ska lära sig? Vad är det för möjliga elevlösningar och felvägar som kommer att dyka upp? Man kan även i förväg fundera på vilken typ av lösningar som ska tas upp i diskussioner. Och då ska man också fundera på hur man utnyttjar elevers lösningar i gemensamma diskussioner- och vad man lyfter fram som viktiga lärdomar från problemet. Kan man modifiera problemet så att det blir svårare eller lättare? Ifall några löser problemet snabbt är det bra att kunna ge någon svårare variant att bita i. Och om några elever har svårt att komma igång kan det kanske- –få en lättare variant att börja med. Enligt Smith och Stein är det också viktigt att tänka på hur man presenterar problemet. Hur får man alla delaktiga? Ett, sättet är att, ett sätt är att låta var och en först tänka själv– –och sedan diskutera med en kamrat eller en grupp. Om det handlar om grupparbete är det bra om gruppen är ansvarig– för att alla kan förklara gruppens lösningar. När man sedan är i klassrummet kan man gå runt och bestämma vilka som ska presentera sina lösningar. Man ska inte hjälpa för mycket, men erbjuda till exempel konkret material och ställa frågor. I gemensamma diskussioner bör läraren dra viktiga slutsatser och se till att alla fått något med sig. Efteråt kan man ge följduppgifter att fundera vidare på. Till exempel gav några lärare i vår fotbildning en uppgift till niondeklassare att skriva en rapport om aktiviteter och vad det vad de hade lärt sig av dem. Det är bra att någon gång senare komma tillbaka till matematiskt liknande problem i nya sammanhang och visa matematiska kopplingar mellan olika problem. Lycka till!